og það er bara rosum ekki óvart. Það Ægir. voru bara alveg ótrúlega margar frábærar hugmyndir og margir komnir bara með prototípu og búinir að selja hugmyndina sína þannig að keppnin var ansi hörn. Ég þarf Þeim. að fresta skiptuna, við vorum að keppa í köpunni, vist. Frjálega held frá frá. Það er gaman sko, Vi vorum í 93 teimi, við þetta, allir vinna mjög vel og það var ekki eining í dómarahópnum, við vorum mjög ósámála, en þetta er þetta þannig. Við horfum rauninni á heildarmyndina, þá var það allt frá í rauninni sko, vinnunni sem við lagaði í þetta, hversu mikið metnaðar hópsins er, hversu fagilega öll skilaverkir með, hvernig gekk hinningin, þá þurfum allir þættir að vera skotandi til að ná þessum árangri sem hefst í teiminni ja langt í dag og langt kvöld getu þú sagt. Já ég býst í Vestmannaeyjum og ég er fyrir vestan og vinnar þar. Ég er á Akureyri. Ja, þetta er allt alveg því langt í burtu frá hókuröru og þá ja, við vorum bara í vídeókóllum bara allan dag að elskuð og geggja hvað við náum að samanast og binda þetta saman. Það er bara bór ótrúlega gaman að sjá hvað það er vinnusöm, ellisöm og þá myndast þunna kanskje að að deygi, þá myndast þunna keppniskap. Við erum, söm, söm, svona, kannski, degi, við erum vera hérna í vikur. <laughs> Það er að mæna í stóvei. Frá 8 til 11. Hallið var að fara með Með var settur í hópi með fólki sem maður hefur aldrei séð áður. Og ma hjarta fara að slá hrað. Þrun ma settist niður. En svo er það frábær hópur. Við erum ótrúlega góðir vinir. Finti, Já. Með sko. að ég hugsa ég hef aldrei kinst ískú. Nei. <laughs> Það sem er ekki sinns, ég held bara aldrei þar saman. Ég rúgst að það með kynstu grössum. Já, það er fullt, kannan.